לפני שנמשיך, אני רוצה לוודא שבאתם את נושא הלחץ על המים היוצאים דרך החריר, עליו דיברנו בסרטון האחרון כשדיברנו על הלחץ המופעל, אמרנו שאפשר להסתכל על הספל עם החריר כי על צינור שבו הפתח בחלק העליון של הספר הוא הכניסה לצינור, והחריר הקטננו ההציעה של הצינור ואמרנו שזה ריק נגיד שכל המסביב ריק, בפעם הקודמת שהציירתי את הספל, סגרתי אותו בכל מקרה יש לנו ריק בכל מקום, זאת אומרת שיש ריק בכל מקום, הלחץ בנקודה הזאת שווה ל-0 מה שאני רוצה להדגיש הוא שגם בחריר כאן הלחץ בנקודה הזאת P2 שווה גם ל-0 אפשר לחשוב שכאן יש לנו את הלחץ האטמוספרי בנקודה הזאת אך מכיוון שאנו ברק הלחץ שווה ל-0 לכן שזה קצת בלבלות חן, כי אולי חשבתם שיש לי נקודה בעומק הזה בעצם הלחץ צריך שווה ל כפול G כפול H זה נכון, זה בהחלט נכון ישנו לחץ פנימי בנקודה הזאת של הנוזל והוא שווה ל-RU כפול G כפול H וזה בעצם מה שגורם לנוזל לפחוץ ללך אחרים אך הלחץ הזה כבר מבוטע באיבר במשוואה המתייחסת לאנרגיה הפוטנציאלית נכתוב את משוואת ברנולי פעם מוספת לחץ הכניסה ועוד RU כפול GH1 ועוד V1 בריבור חלקי 2 جدل للحصيه زيئه و قد و ق × g h 2 و قد 2 ب ربع خديشان انا منيح شو متبيين شايف هذا كרוב معود لافس منقص بشو بدنا نزله رودين מאוד نموخ من شتخ بدنا نزله اكبر بكثير המים יוצאים בקצה השני, אז ניתן להזמיח את האיבר הזה. קבענו גם שהחריר נמצא בגובה 0. אז H2 שווה ל-0. הטעם, משוואה יותר פשוטה, יש את לחץ הכניסה. וחלק העליון של הצינור, בכניסה הסמבית של הצינור, ועוד ρו כפול GH1. כשקיבלנו את משוואת ברנולי, האיבר הזה לא בדיבוק אנרגיה פוטנציאלית. אך זה יvara אמברתת האנרגיה הפוטנציאלית. וזה שווה להלחץ ביציאה, או להלחץ ביציאה של החירור, או בחלק האימני של החירור. זה עוד יvara אמברתת אנרגיה קינטית. ויש 2 ברי בוחרים קשתה, וזה לא בדיבוק אנרגיה קינטית, מכמה שיבדנו אותו. וזה יvara אמברתת אנרגיה קינטית. אנחנו שהלחץ שווה לה F אני חושב שזה ברור. יש לנו כאן ריק הלחץ בגדה הזאת 0 אז אפשר להתעלם ממנו השאלה היא מה הלחץ כאן? הלחץ הוא 0 שיש לנו כאן ריק אם אומר שהלחץ בחריר הזה הוא ρו כפול gH אז היה לנו רו כפול GH שווה לרו כפול GH. ועוד V2 בריבוע חלקי שניים. ומה זה אומר? כשאני אומר שהלחץ ביציאה של הצינור שווה לרו כפול GH. פירושה דבר שאני מפעיל לחץ מסוים על החריר הזה. כלומר שהלחץ שאני מפעיל על החריר שווה בדיוק לגודל הלחץ הנחוץ כדי לנטרל את הלחץ בעומק הזה. כלומר שהמים לא ינור כלל. אפשר לדמיין שאם זה החריר, זה הפתח של החריר, יש לי כמה חלקי מים או חלקי נוזל, בואו נגיד שאלה אטומים בכל נקודה ישנו לחץ, אנחנו אומרים שמטבע הדברים בכל נקודה ישנו לחץ, בנקודה הזאת השווה לRU כפול GH אבל זה פי 2 כמה לחץ אני מאפיל בקצ... בקצה הזה של החריר? בקצה הזה, אם אני אפילו רואו GH, אז בקצה הזה, האטומים האלה, כן? שעמדו לצד מהחריר, לא ייצאו. יופעל עליהם אותו לחץ מכל הכיוונים. מה שאמרנו בסרטון האחרון, ואני רוצה להדגיש לדעות, כי זה נושא חשוב, זה שהלחץ בצד החיצוני של החריר הוא 0. ובגלל זה, העבר הזה שווה ל-0. ואנחנו נשארים ממצב שבו כל האנרגיה, הפוטנציאלית הופכת לאנרגיה קינטית וזה משהו שעמוקר לנו ממשוואות קילומטיות וממשוואות של שימור אנרגיה. עכשיו נפתור שאלה נוסקת. בעצם אעשה זאת בסרטון הבא כדי להבדיל בצורה ברורה בין הסרטונים.